Ось, це найкраще, тобто це обов'язково, тому що це в алгоритмі займає найважливіше місце. Але все ж таки поширення, тобто, силки, це дуже важливо. В той канал було вкладено багато часу і багато грошей. І того, і того дуже багато. От, на, на той канал тисячі силок є в інтернеті. На цей канал цього ще нема.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 Тому я приклад цього направлення, розвідку Ютубу. І для мене це найважливіше. Але якщо ви хочете підтримати, то так. Комент, подобайка, посилання. Ось. І ну, на алгоритм ще дуже впливає те, як дивляться. Тобто скільки. Так як цей контент обучаючий, то...